وغيرها من التشكيلات وأخرين شكلوا الشبيبة الإسلامية لأن آه، عبد الحليم مبارك في الشبيبة الشبيبة الاتحادية إبراهيم كمال الله يرحمه الشبيبة الاتحادية في الكيلان هذيك كلمة صغيرة كذلك على الكبار يعني ولهذا فمن هذا هذه المغامرة من انتهت وقفت بداية الثمانينات أو غير منخرطين في الدفاع وتبني هذه القضيه بما يلزم بانهم يجهلون تفاصيلها وحجم المضمونيه. هذا المغرب اللي إحنا كنتميلو تاريخيا كدوله عظمى في البحر الابيض المتوسط، هذا المغرب هذا راه كيمتد من الشمال، نقول من الشمال هذا من البحر الى السينيكان. موريتانيا بقى المغرب كيطارد بها الى حدود 1999 اعترف بها الحسن الثاني الله يرحمه. موريتانيا الناس ديالها هذا ولد فال اللي كان امير ديال ست، ترابزه هي اماره كبيره في موريتانيا والموريتانيين النخب دياله الحقيقيه كلها كانت مع الوحده في المغرب وعمل بقاء في المغرب. ولكن للاسف الشديد فرنسا اصرت على ان تؤسس دوله موريتانيا وبالرغم من مطالبة المغرب وذهبت بها الى الامم المتحده وحصلت لها على الاعتراف وبقي المغرب رافضا لتلك الاعتراف وان حركه وطنيه موريتانيه في المغرب تدافع ومات واغتيل بعض قادتها في موريتانيا الذين كانوا يدافعوا على الخيار الوحدوي وفشل ما نقولش فشل ولكن عجز المغرب على ان يدافع عن حقوقه الحق لان موريتانيا دائما في المغرب هذه القصة ديال يعني الصحراء ما بين طرفايا وما بين قوسين الموريتانيا اللي كانت محتلة من طرف الإسبان لأن الإسبان تقليدا لأن يعني يعني كانوا كيقلدوا ومازال كيقلدوا بزاف للفرنسيين حاولوا بنفس الطريقة أن يؤسسوا ديانا مستقلا في الصحراء اللي كانوا كيحتلوها من فايض كما ذكرت، وقالوا الدعاوى العدوى هي ادعاءات وهي فارغه. منذ ذلك الوقت وهو يثبت العالم ومن خلال يعني هذا الاشياء بان هذا الادعاء زائف ولا اسف له من صحه وغير معقول. لكن الغريب الامر وهذا لي المحزن والمؤسف هو أن تكون الجزائر الدوله التي بين قوسين احتضن مقاومتها في الماضي واحتضن حركتها الوطنيه في فتره الاستقلال والكفاح المسلح، وان كل قادتها تعلموا واكلوا وكان الايواء ديالهم في مدينه تطوان والتدريب ديالهم والمغربه اعطوهم السلاح فضلوهم على انفسهم. هادشي كلو للاسف الشديد تذكر له الجزائريون وتبنوا واحد الاطروحه كتقول ببساطه هو ان نحن مع الميراث الاستعماري وان الحدود بيننا وبينكم هي حدود الاستعمار. وكانت هذه الحدود التي وضعتها فرنسا ما بين المغرب والجزائر حدود لان فرنسا ما كانتش كتفكر في يوم من الايام انها تغادر الجزائر وبالتالي وسعت الجزائر بشكل كبير على حساب المغرب وخاصه في الناحيه الشرقيه وفي الجنوب الشرقي بما فيها بيتندوف. وسعت هذه المناطق وضمتها الى الجزائر، والمغرب بكل شرف يرفض ان يتفاوض مع فرنسا، وان دوغول كيعرض على المغرب كيقول له اجي نسوي معك مسالك الحدود قبل ما نعطيكم الاستقلال، قبل ما نتفاهموا مع الجزائريين، المغرب كيقول له تتحصل الجزائر على الاستقلال احنا غنتفاهموا مع حكام الجزائر المستقله، هادشي كله وجد المغرب نفسه انه يعاني من سرقه كبيره اراضيه وحقوقه الطبيعيه بالشمال اللي منها هذيك المناطق مثلا لو كننظروا على سيدي سيدي واحد 100 كيلومتر في الداخل هذيك كلها كانت تبع المغرب تيندوف تيندوف دائما تابع للمغربيه والقوات ديال المغرب في الفتره اللي كانوا الجزائر كيعملوا الاستفتاء لانه هذوك الناس ما بغوش يعملوا فرنسا راه صار الاستفتاء من الاستقلال في الجزائر الناس تيندوف ما بغوش يعملوا الاستفتاء ببساطه لأنهم قالوا حنا مغربة حنا راه الموضوع ديالنا نسوي حنا راه الحماية مع فرنسا ونتا هذه الحماية حنا على قلب علاقة بكم علاش الستة وانشا قتلوا لأنهم قالوا بأنهم مغرب ولهذا هذه القضية واحد الترابية كتشكل في واحد المسار اللي كل إنسان يقرا غادي يأخذ فكرة الفكرة نسبيا واضحة على الاتحاد تغنيه ربما عن طراء كثير من المواد ولكن دبنا نغيت عن مقر هناك مصادر ودي حالة في فكنت من جديد فكنت